What's The parents. What? Can, can you sit down Did he go. I'm out. Oh. Oh. ازاي مش عارف ايه تاكل انا ما بس انا بحيئ نفسي نفسيا حاجه زي كده تاكل بس إن انا هيئ نفسي نفسيا ان هي تيجي و11 و94 ما حصلتش لكن انا ما فكرتش كتير بس انا كنت فكرت